Eikä vinkkina tänään on siis ajatusten irrottaminen töistä ja mikä sen parempi vinkki, kuin välillä piskataan kattiloita ja paistinpannuja, niin eipä siinä tarvi muuta paljon miettiä, niin hyvähän tästä tulee ja ajatukset on hetkeksi irrotettu töistä. Kannattaa testata.